Яка на Хмельниччині ситуація з рівнем води в річках, і які прогнози щодо паводків області дають спеціалісти? До поминального дня у Хмельницькому організували рух додаткових автобусів. Звідки і коли курсуватиме транспорт? На два тижні пізніше, ніж у попередні роки, у Хмельницькому ботанічному саду починають квітнути магнолії та сакури. У чому причина? Ситуація із рівнем води в річках Хмельниччини напружена, але не критична. Про це розповів заступник начальника відділу регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Михайло Молчанов. За його словами, інформація про затоплення-підтоплення при річкових районів до них не надходила. Напружена ситуація сложилась на таких рівнінних річках, як Смотрич і Хомора. Завдяки оперативної роботі Красиловської територіальної громади були, так сказати, присп... Приспущені ставки, які прийняли ту всю воду, яка утворилась від базалії до заслучного на той заплаві річки Случ. Час по рівні високий і тримаються, але пропускають. Ставки їх без негативних наслідків, тобто не виникає надзвичайних ситуацій, руйнування, затоплення, підтоплення. Ще худша ситуація триває ще на річці Хомора. Це приток річки Случ на півночі області. Найвищий рівень зараз на Новолобинський ГЕС. Там рівень більше пів метра вище нормального на водосховищі. Ну, пропускається вода через ГЕС і через щити гідроспоруди. Рівень за останні дні не росте, стоїть стабільно. Дай Бог, не будет великих дождей, то, может, начнет падать. Это на э, Гоморнянское водосховище, что тревожит всех, это ревень не такой великий, всего на 25 см выше нормального. Изначально, когда мы сюда приехали, здесь было очень-очень много травы, тут было страшно заходить. И мы заползали сюда. Тут ні ж не було, ні до нічого. Це все самі діляли. Так Світлана та Анатолій Біюни з Маріуполя розповідають, як вперше побачили ділянку, яку придбали в селі Солодківці Хмельницького району сім місяців тому. Нині запрошують на подвір'я. Проходіть. Проходіть. Проходіть. Це тут ніби вот подвальчик у нас тут є сути. Та хата небольшая, большая, така там у слові как би бы таких не була. Под пол там була все розбита, все смита, ну, 20 Двадцять літ ніхто не жив. До того як переїхати на Хмельниччину в червні минулого року, говорить Світлана Біюн, вона з чоловіком, двома дітьми і зятем жили в великому приватному будинку. Вивчатися нікуди. Дом розвалений, криші нету. Ми коли сиділи в підвалі, було прямое попадання в кришу. Ну, буквально в п'яти мітрах улетіла там якась болванка з крыши прямо в пол. Ну, було такое состояння, що ну все, ми вже не вийдемо відсюди. З Донеччини на Хмельниччину родина, за словами Світлани Біюн, добиралася майже два тижні. Добиралися дуже тяжко з Маріуполя. Дякую родственникам, якщо родственники не допомогли, ну, би, там взагалі нереально було нам вибратися. Перше, що зробила Світлана, розповіла на новому місці – розчистила від бур'янів ділянку і посадила квітучу рослину. Як дерево і як от роза, не роза, щось таке, сусідка принесла. Поряд з квіткою прийнялися саджанці винограду. Світлана каже, тепер чекають на врожай білих плодів. Колись приїжджала до мене сестра з Хміницька, і взяла отростки винограда собі. І от, ніхто ніколи не думав, що так буде. Скільки пройшло року, вона нам накопала нашого винограда і ми посадили його собі. На окремій ділянці родина висадила плодові кущі і дерева. Анатолій Біюн каже, якщо вдасться позбутися пнів, а для цього потрібен трактор, то займеться городом. Розповідає, що вирощував у Маріуполі. Все було в огороді, хоч маленьке огородить, ну все було. І помідор били, і картошка була, і перчик, все було. У Маріуполі, розповіла Світлана Біюн, тримали маленький. курей, качок і свиней. На Хмельниччині родина також облаштовує господарство. Ми тут ми тільки приїхали, ж нам вже в подаріли цеплять суточних родственників. Тепер у нас є господарство. Світлана Біюн розповідає, попереду в родині багато роботи. Вот это хотим здесь асфальт сделать, он у нас колодец еще есть, очень помогает, конечно, хорошо. Вот это здесь будет беседка, вон там курятник туда дальше в огороде, а это молодежь у нас тут будет жить. Ну вот большая комната ней будет, дальше мы сносим этот простенок, расширяем кухню, я сам строитель, так что переделать это не проблема, но матеріалу немає, ось це чекаємо, поки отримаємо пенсію ту, та ВПО, ну що робити, Нада, нада. Донька Світлани та Анатолія Ірина Романчук займається створенням ручних виробів. Зокрема, зараз, каже, розробляє вічний календар. Також розповіла, понад 14 років працює в техніці декупаж, робить святковий декор, скандинавських гномів і аксесуари для волосся. Вироби створює для себе і на продаж. Коли я ще могла, Ходити. Я працювала на роботу, ходила п'ять днів в тиждень. коли болезнь, скажімо так, заставила, я вирішила шукати себе, знайшла себе в творчості. Світлані ж і Анатолію Біюнам подобається випікати а смаколики. До цього Великодня, каже Світлана, зробила паски. Ми вирішили, що треба спити обов'язково. В тому році я паски пекла на кострі. Муж зробив печку ну, примітивну духовку. Вони мені не подошли, вони були як кирпичі ці паски, так було обідно. А в цьому році вже би, домашнє молоко, яйця. Домашнє. Я пекла і Іра украшала. Паски пекли, розповіла Світлана, від ремонтованій кімнаті, де родина розмістила спальню, кухню і вітальню. Тут повністю пали поміняли, стіни штукатурили, шпаклевали. Віла стінку повністю, розбирали тут глушак, печка у нас дровами топім. Світлана Біюн говорить: добудують хату і посадять город. Головне, щоб настав мир. Головне, щоб це була Україна і закінчилась війна, Ось це те саме основне. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина. До поминального дня у Хмельницькому організували рух додаткових одиниць транспорту, розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Костянтин Костик. Упродовж тижня курсуватиме додатковий автобус до кладовища «Шаровечка». Графік руху ви зараз бачите на екрані. Він вирушатиме від зупинки «Катіон» і рухатиметься по львівському шосе.